L'Aiptisam ha de demanar cita per al seu metge de capçalera. Com que no té ordinador ni internet a casa, ha vingut fins al punt òmnia de l'esplai Aixida, a Sant Boi de Llobregat, on la seva dinamitzadora l'ajudarà a fer-ho en línia. Ana, porfa, que he querido sacar, creo pedir una cita con el médico. Vale, vale, lo hacemos ahora. El Gestionat és un servei que ofereixen des de l'octubre de 2012. L'objectiu és ajudar als veïns de camps blancs que o bé no disposen de la tecnologia o bé dels coneixements necessaris per sortir-se'n per si mateixos. Es tracta d'un espai obert on l'usuari pot venir el dia i hora que ho necessiti. Doncs ens vam adonar que cada cop més ara el que es demana és fer els tràmits en línia. Llavors els usuaris moltes vegades a casa es tenen ordinador però no tenen internet i a no un locutori, per exemple, no tenien el suport que necessitaven perquè potser no, no sabien ben bé per on tirar. Llavors venien de tant en tant i ens demanaven si plau, podíem fer un cop mà. i al final ens vam adonar que el millor era directament donar un espai per totes aquestes gestions. Els tràmits més habituals són la renovació de la demanda d'ocupació i l'obtenció de certificats en línia per sol·licitar beques i ajuts. Des del punt òmnia, consideren que a més de solucionar problemes de mobilitat dels veïns del barri, el gestionat pot ser un primer pas perquè s'adonin de la importància i beneficis de les noves tecnologies. A part de perquè molts tenen potser dificultats per mobilitzar-se fent l'administració pública corresponent, també perquè eh, és una manera de, també d'apropar les TICs. Potser algú ve en un primer moment per fer un tràmit i després diu que doncs ja que no sé com connectar-me doncs m'apunto a un curs i començo a aprendre una miqueta més. És una manera d'apropar i de fer-ho més quotidià. Per als usuaris és, a més, una manera d'estalviar temps. Que és que aquí he de fer la fila i tot això, però aquí és més fàcil, és més ràpid. Des de l'Òmnia tenen previst crear un repositori que inclogui els diferents tràmits i així simplificar el procés per als usuaris. Consideren que les gestions online són difícils d'executar per aquells que tenen coneixements molt bàsics d'informàtica, perquè primer s'ha de trobar l'administració correcta i després d'anar seguint tot el procés. És fàcil, però si tens uns certs coneixements. Si tens una base sí que és... pots anar seguint les, les mulletes de pa i pots arribar a fer el tràmit, però si no tens coneixement és una mica atabalador, perquè és el que dèiem, primer has de fer clic un lloc, després a un altre, i si et saltes un pas ja no el trobes, i bueno, podria ser més senzill, jo crec. A més, el gestió en l'esplai eixida ofereix un ampli ventall d'activitats per a tothom. Formació des de nens a gent gran, activitats intergeneracionals, recerca de feina o lleure són algunes de les possibilitats que ofereix una de les entitats amb més trajectòria de Sant Boi.